Якщо взяти любов і вільність, до них додати почуття і ніжність, все помножити на роки довір'я, то вийде справжня сім'я. Щаслива сім'я – це та сім'я, в якій є підтримка де чоловік підтримує дружину, а вона його, де батьки підтримують дітей, а діти батьків, де діти е підтримують одне одного, і сім'я, в якій присутня повага, взаємодопомога, любов. Що таке сім'я? Люди, яким ти потрібен в радості і гори, в дрібницях або в цілому. Вони приходять потрібну хвилину і залишаються з тобою, не дивлячись ні на що. Я вам розкажу прислів'я, які мені найбільше сподобались. Яке дерево, такі його квіти, Яке, які батьки, такі й діти, батько, рибалка, то й діти у воду дивляться. Нащо й клад, коли в сім'ї лад, у дружній родині і в холод тепло, до свого роду, хоч через воду. Своя хата, своя стріха, свій батечко, своя втіха. Сім'я — це ті, хто любитимуть мене, незалежно ні на що. Вони мене завжди підтримують і роблять мою життю цікавішою і, і, і допомагають мені. Сім'я — це сам, самі теплі люди, де, де є по всьому миру. Вони ніколи не замінять яких людей, ті, де вам не теплі. А самі теплі люди — це мама, батько і ваша сім'я. Ніколи такі люди, і ніколи ти їх не придаєш і ніколи не будеш їх не слухати. Саме головне слухати людей, щоб вони, сім'я, вас поважала. І ніколи, щоб на них на їх не ображались. Сім'я – це велике серце, яке складається з маленьких сердечок. Для мене ну, сім'я – це... Ті, хто допомагає тобі, підтримує тебе, завжди допоможе.